Сьогодні ми записуємо коротенький відео огляд роботи Фанкойла Інова серії AirLeaf зі зниженою висотою. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал, коментуйте, ставте лайки, пишіть в коментарях, яке би відео ви хотіли би побачити про Фанкойла Інова. Зараз, поки я знаходжусь трошки віддалено, хочу вам сказати, що це серія AirLeaf зі зниженою висотою біленький і сіренький стандартна висота. Це фан-коди у нас і нова. Це ось такий експеримент. То ми обманюємо автоматику, бо фан-коди має датчики температури, датчики води. Хочемо показати, наскільки його шумові характеристики. Якось не працюють. Тож, обманюємо автоматику і хочемо показати вам, наскільки шумно буде працювати FanCole, або навпаки, не що вона Дуже елегантний вигляд має. Ось сіточки захисні для нашої турбіни. Наша турбіна зараз працює, FanCole відкритий. Ми добре чуємо, як працює турбіна, як обертає. Зараз ми на автоматіці, бачимо, що у нас два вентилятори. Це значить, що FanCole працює на максимальній своїй швидкості. Зараз перевіримо, що трапиться, коли ми поставимо автомат. На панелі індикацію ми бачимо А. Це значить, що панкол перейшов переходив, поступово в автоматичний режим. Ось дивіться, наскільки знизився рівень шуму. Послухаємо. Хочу зауважити, що це ж панкол відкритий. Якщо ми його закриємо, то шум взагалі не буде чудовим. Ось так трошки покажу вам його. Ось так працює фанкоюл нова. Дуже гарний, елегантний, металевий корпус. Трошки зупиняла відео, аби закрити фанкоюл. Щоб все-таки мати змогу максимально коректно зрозуміти шумові характеристики фан його треба було закрити. Тож, ось, наш фан зараз працює в автоматичному режимі. За рахунок того, що він має змогу аналізувати температуру води та температуру повітря, саме яку температуру задав клієнт себе на автоматиці, фанкойла або через телефон, якщо віддалено керує. Ну ось так, послухаємо. Коли підносиш руку, ти відчуваєш, що тут конвекція продовжується, але ми вже не чуємо його роботу. Тож фан-коли і нова вони працюють ідеально. Тихо, це найкращі фан-коли, які представлені на ринку України. Це серія фан-койлов. Ейрліф зі зниженою висотою. Поряд у нас стоїть стандартний фан-кол, такі вони мають дуже красивий, елегантний вигляд.